Ja, vi har jo som ikke har og min mor, hun har i fortålet mig, som jeg, om også fra hende hun De jyske dialekter og dansk talesprog i Jylland. Det er omdrejningspunktet for arbejdet på Peter Skavtrup Centret for Jysk Dialektforskning. Peter Skavtrup var professor i nordiske sprog ved Aarhus Universitet. Jeg tænker mig, at her i Aarhus er forskellige dialekttalene, som vi slet ikke behøver at rejse for at få indspillet. Man... I begyndelsen af 1930'erne tog han initiativ til at begynde indsamlingen af dialektord i Jylland. Det var startskuddet til Jysk Ordbog. Arbejdet med Jysk Ordbog er i dag den vigtigste opgave på centret. Råmateriale til ordbogen befinder sig her, i sædelsamlingen, og består af mere end 3 millioner sædler om dialektale udtryk fra 1700-tallet til 1930. De mange ord og udtryk er indsamlet via spørgelister fra over 4.000 personer og lydoptagelser fra næsten 1.000 informanter født og opvokset i Jylland. Fra kartoteket begynder de jyske ord og udtryk deres rejse mod ordbogen. Sorteringen er en omfattende proces der involverer lister over de forskellige udtryks geografiske udbredelse, betydning og udtale. Ordbogsarbejde ja, er stadig et håndværk. Herefter begynder digitaliseringen, som er en central del af redaktionsarbejdet, der betyder at jyske ordbog løbende kan publiceres online. Hvor i Jylland brugte man for eksempel ordet hov på rigsdansk huske. Hvor brugte man varianterne hovsk og hovs, og hvilke udtryk indgik ordet i? Kan du hov det med mig? Kan du huske det med mig? Nu er ordbogsartiklen endelig klar til at blive skrevet. Ordbogsartiklerne indeholder oplysninger om udtale og bøjning, Etymologi, betydning samt noter. I begyndelsen af 2022 er der skrevet ca. 25.000 ordbogsartikler. 52% af jysk ordbog er således færdigredigeret og publiceret. Herunder artiklen om de forskellige jyske varianter af ordet huske. Ja, vi har småtter som er og min mor, hun har et ja, ro, fra han to. Han